بات سنی ہاں یہ تم ٹیپ اوپر سے بچ میں اس کو پہ آپٹک شاپ ہے باقی گھر والوں کے لیے کام نہ کروں ہمارے لیے اس کو پتہ نہیں کیا کچھ فہمی ہوئی I don't know. He's 6x6. Oh, those are my two there. ہاں میں بتا ایگزٹ ہی نہیں کر پا رہی ہوں <laughs> no. ٹھیک ہے یار کیسے کہہ ہو آپ نے تین گولے تین دیے Ooh. Awesome.